لي عافك أه قولي عافاك أه نتوما اللي كتقدوا المساعدات ال# ال# يعني شنو أه نعم شحال بيكم من العاده شحال بيكم شحال بيكم عشرة نعم عشرة بيعة نعم إذا كنلاحظو طائرة الآن كتقوم بإخماد الحرائق اللي بدات كتقوى أه قولي عافاك هذا بالنسبه انتوما المساعدات اللي المساعدات المساعد في البهائم بالبهائم بالبهائم والشباقر والسواقر بالحديد كلشي كيطفي حنا اللي كنطفو حتى دابا انتوما اللي كاين دابا انتوما مكلفين عاد كتقدروا ديروا المساعد في البهائم المساعده كنقول العافيه العافيه كتعاونوا كلشي الحديد والسواقر والفيسان بان لنا مساعده ندخلوا لهم الخبز هذه الشيء اللي نقصنا نعم. العافيه ما عندكش دابا كيف كتشوف العافيه ولات ولات ولات عاوتاني شحال العافيه دابا آه, اه يعني ما كانش ما كانش قويه دابا هذا دا هذا المقدمه ديالها باقي لداخل داخل وداكشي كاينه لداخل كيفاش كيفاش كيفاش غادا يعني الحراره كتقطعنا كت لا واش ذاك ذاك الحراره ولا ولا ولا ولا قلت واش قلت شويه قلت شوية, آه شويه ما بقاتش بحال البارح نعم الحمد لله دابا الحمد لله الحمد لله قاموا بها درا في التندره و المنجره و كامله نعم بنصف كامله نعم كامله ادرك شويه الطايره دخلت per la